Hej, Morten. Hej ja, Christian. Jeg har hørt, der er noget, der hedder kinesisk eksportlicens. Ved det? Ja, altså kinesisk eksportlicens. Øh, du kan sammenligne det lidt med, at øh, når du er rejse, så skal du have lige pas med. Det samme fungerer i Kina for varer. Hvis man skal eksportere varer fra Kina som producent, jamen, så skal man have en licens til at gøre det. Så hvis en kinesisk leverandør prøver at eksportere noget gods uden at have licens til det, jamen, så kommer godset ikke afsted. Så derfor er det vigtigt at sikre sig, at ens kinesiske leverandør har eksportlicens. Hvad gør man, hvis ens leverandør ikke har det? Så som udgangspunkt, hvis ikke de har det, og man har handlet på FOB-betingelser, det vil sige free on board, så er det producentens problem. Når det så er sagt, så kan man normalt få løst det, fordi en speditør ofte vil have mulighed for, gennem en agent, at få kunne lavet et eksportlicens lokalt. Det koster normalt omkring omegnen af 150-200 dollars for det gjort, og det er ikke noget, der kan anbefales, fordi det kan altså godt forsinke hele transporten og fordyre hele processen. Okay, mange tak. Velbekomme Christian.